بل عن حياتنا مما يجعل مبادره الاستاذ عبد الضيف حقيقي متفرده ونوعيه والاجمل في هذا الفيديو هو كتابه حياه صاحب السيره وهو حي يوزع كما قال الاستاذ محمد عشير يحس هذا الشخص ويشعر حقيقة أنه قدم لمجتمعنا ما استطاع أن يقدمه بعدما لحقه حيف من مجاهديه مع أننا اعتدنا أن نضرب الدنيا ونضعفها نشاطا وتكريما عندما يموت الشخص المقرب فنعد محاسنه وإنجازاته فتظل المبادرة ناقصة ما دامت لم يعلم بها المكرر او يعلم بها حيا، السيد مختار، السيد السيد مختار محمد اشرف لا تقل انك كنت في احدى تصريحات ربما لقاء احدى الجرائد انك قلت انك كنت, كنت متهورا في احدى تصريحات فأنت بما ذكرت بكل شجاعة، رجل المواقف والمبادئ، سجلتها في مدينتك فخر واعتزاز، فالتاريخ يذكر الرجال ولا يذكر غيرهم إلا في مزبلة التاريخ، دافعت عن الحق، وصدعت به، ولم تخف به لومة لكم، كنت بذلك عرائشي القحر وامتدادا لصلابه اهل العرائش وابتداء الاثنين والوطن وهذا لم يسينا قصوى عندما تذكر بالسير فنتذكر قبيله الباب التي كانت عصيه وقويه وعندما تحس أنها مظلومة فكانت تقوم وقت واحدة واحد وهذا ما سجله التاريخ لأبي سليم عندما فرض عليه من الضرائب ما لا فقامت في وجه عامل العاج الملك الأصفر التي كانت سببا في استبداله بعامل جديد هو الرقيب محمد الشريف. فلما حر... حركته، فلما حركته بمساعدة السلطان على القبيلة لم يخضع له تاماً ومن بعدها العاهل أحمد بن تاني الذي كان عصيانه وقوة قبيلة سليم من عوامل إقالته إذن. هذا الشخصية اللي تخرج لنا السيد الأشرفي فهو سيد أجداده، نعم، شخصية اكتسبها من قوة هذه القبيلة، حتى لا أضيق عليكم أشكر كاتب عن الطفل أن قمت بهذا العمل. دونت حياه هذا الرجل القوي، وأغلقت له وشكرا جميعا وشكرا جمعيه اصدقاء مكتبه وسائقي عبد السلام على هذا الاختيار وأعتقد أنكم وفقتم في تكريم رجلين في نفس الوقت والسلام عليكم